Budu mluvit o manželovi. Známe se 22 let. Potkali jsme se v Londýně v baru. Velmi rádi spolu sledujeme filmy, chodíme do kina a cestujeme. Vidíme se každý den. Naposledy jsme se viděli dneska ráno. Ano, občas se hádáme. A jeho charakter. Nejvíce se mi líbí na manželovi jeho charakter.